بادشاہ حسین بادشاہ حسین یا حسین السلام یا حسین سلامیہ حسین اسیاح حسین حسین سلام سلامیہ حسین سلامیہ حسین جس کو بھوکے سے خوف بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کے بھائی کو سے گھر پلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا اس حسین نبن حیدر پہ لاکھوں سلام تجھے سلام تجھے سلام سلام سلام یا جس نے حق کے میں ادا کر دیا اپنے نانا وعدہ وفا کر دیا جس کو تیروں سے چھ کرا گیا جس کی گردن پہ ہنج چلایا گیا اسے نبھنے ہے پلا ہو سلام سلام حسین <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جس کو دوشے نبی پر بٹھایا گیا جس کے بھائی کو سیر پلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا گیا اس غسین بنے حید بلا گھسلام سلام تجے <تص سلام سلام یا حسین سلام یا حسین کر چکا وہ حبیب اپنے بج تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا نام کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام اور فدا ہو گیا شا عالی مقام کس غسل سب نحد پلا گس نام دشاس سلام ہرسام سام یا ہر یا